קיבוע אם הנתונים המוצגים בטבלה מייצגים שינוי ביחס ישר, הפוך או משותף. אחר כך זהו את המשוואה שמייצגת את היחס ביניהם. ננסה להבין מה המשמעות של יחס ישר, הפוך או משותף. יחס ישר, אם y משתנה ביחס ישר ל-x, אם y שווה לקבוע כפול x, אם תחלקו שני אגפים ב-x, נקבל y חלקי x שווה ל-k. היחס בין y ל-x هو איזה קבוע. אפשר גם לחשוב על כך באופן הפוך, כי x שווה ל-y k קבוע. או y חלקי x שווה קבוע. זה לא k. אנחנו אומרים כי זה יחס קבוע. יחס הפוך זה באותו אופן, פשוט הפוך. אם x גדל, y יעלה ביחס ישיר. אם נגדיל את x באיזה פקטור, x יעלה ל-3x. אז y יעלה באותו של 3. ביחס הפוך יש לכם את y שמשתנה לפי איזה קבוע חלקי x. כלומר, y שווה ל-k כפול 1 חלקי x. אם תכפילו את שני הגפים ב-x תקבלו כי k שווה ל-x כפול y. אם תגדילו את x אז y קטן. אם תגדילו את x בפקטור של 3, אתם תקטינו את כל הערך הזה בפקטור של שליש. אתם תקטינו את y פי אחרון הם מזכירים יחס משולב. יחס משולב עוסק במקרה של יותר ממשתנה אחד. לדוגמה, אם שטח מלבן שווה לאורך כפול רוחב, זות דוגמה של יחס משולב, השטח נקבע על ידי שני משתנים. יחס משולב עוסק ביותר משני משתנים. כאשר x 1 ל-2, y 12 6 אם x גדל פי 2, אז y קטן פי חצי. כאשר x השתנה מ-1 ל-3, y בשליש. זה לא יחס ישר, כאשר x גדל, ראינו כי y קטן, זה מתאר יחס הפוך. כאשר x גדל בפקטור מסוים, ראינו כי y קטן באותו פקטור, אם x יעלה p3, y ירד פי שליש. מהערך המקורי כמובן. יש לנו כאן יחס הפוך. התבקשנו לזהות את המשוואה המתארת את היחס. אנחנו יודעים כי ביחס הפוך המכפלה של x וy חייבת להיות קבועה. נחשב כאן עוד אה, עמודה. של x כפול y אז 1 כפול 12 זה 12 ו-2 כפול 6 זה 12 ו-3 כפול 4 זה 12 ו-4 כפול 3 זה גם 12 ברור כי בכל מקרה המכפלה של x ו-y היא 12 לכן המשוואה מתארת את היחסי, x כפול y שווה 12